redom Doklenković i u nekako su uvrši ustavnici. Izdaju nekakve priopćenja na službenim stranicama vlade. Gdje je to vlada? U kojem ustavu? Ili zakonu? Pa makar i protiustavnom zakonu. Navedena kao djelnik i faktor u izboru predsjednika Uvrhunog suda. Ajde vidim gdje. Znači nisu oni trebali sad priopćenja, nego HDZ? Na HDZ u redu. I to isto puno govori. To ranije nismo vidjeli. Vlada. To, to je naprosto svijest jednog čovjeka koji je odrastao komunističkim i socijalističkim postulatima, na tome i diplomiraju, i općenito izlazi iz tog milija, i želimo što to moram reći, to je notorna istina, da naprosto je to sve privatno, kao u Savjezu komunistima. Dakle, napamet mi ne bi palo da tada, kad sam bio premijer, u ovakve stvari uvlačim vladu. Ovo nije borba za vladinu večiru. Ovo je borba za izbor kvalificirane, izvrsne osobe, koju se želi minirati po svaku moguću cijenu. Prvo, obeshrabriti, ubiti joj volju, Uh, reči da krši zakon, što je naravno laž, dovesti u vezu sa nekakvim spornim pohadize u zakonima od prije 10 godina, što je također laž, onda je prikazati neukom, nepismenom opasnom čak, dakle to je sljedeći na plenu na, na, na kraju krajeva. koji pokušavate biti veliki Hrvati, a nikad niste bili nijedno ni drugo. A ste li vi prodavač boze, kako kaže primjer Plenogovic? On je krkao bozu i gusti sa sa šlaginom, ja sam pio pivo i Kakav je vaš stav oko ovih izdvojnih kritika koje vlada... Sam... Kakav je vaš stav oko ovih izdvojnih kritika koja vlada jutros iz programa gospođe Đurđević vezana za izbor u parlamentu? Dakle, ja vaš stav sam oko te... sam, a oni su u runja. To je ogromna razlika. Dakle, mene nitko ne brani, nitko mi ne trebalo se zaštitu. Niti ja mogu bilo koga ušutkati, kao što kaže Milas Stojeljinović, što nema niče. Dakle, nemam instrumenta za to. On je hraban, on će se suprastaviti, prođe pet minuta, ide priopćenje HDZ-a koji opet piše onaj kriminogeni tip o čemu pišu srpske novosti. Dakle, tome treba vjerovati. Dakle, oni angažiraju kriminalca u tim stvarima koji radi. To nisu moje riječi, to su riječi, dakle, novina Plenkovićevog najbliže koalicijskog partnera. To je ta družina. Uplila se vlada u procesu u kojoj vladi nema mjesta. Bili ja sad treba reći da se oni autodiskualificiraju na taj način. Što Plenković ponavljač komitetskih frazetina stalno govori. Vlada se dakle uplala u procesu koj, u kojoj vladi, to nije privatna Polenkovićeva vlada, nema mjesta. Ajmo sad na to koliko su se truda dali i kako je to panika. To je ono jedan pristup boksaca koje u jednom trenutku počinje lamatati rukama. Ja sam kao djete mislio da to način da se povijedi u boksu. Ali to je naprosto panika. Dakle, ti ideš secirat program osobe koja se javila na javnu pozivu. A, koji je napisan vrlo pismeno, analitički, koji je pretenciozan kao i svi programi, jer, naravno, predsjednik Vrhovnog suda ne može ništa od toga provesti. Dakle, mi ovdje imamo pokušaj difamacije temeljem delikta mišljenja i analitičkog uma. E pa nisu svi u Hrvatskoj na razini kritičkog uma šeksa i predsjedništva HDZ-a postoje ljudi koji misle, čitaju, analiziraju, koji rade komparativne, uspo, komparativne analize, to stavljaju na papir i, i dakle, govore hrvatskim ljudima koji su zainteresirani a ima ih kako stvari funkcioniraju u Europi, kako funkcioniraju kod nas, funkcioniraju loše, zašto je to loše i kako bi se možda to moglo promijeniti. Dakle, to je jedna samostalna kritična osoba, to je pokazala više puta u životu pa i prema mojo vladi i to dva puta. Prema tome, to smeta. Dakle, planta u tome da predsjednik Vrhovnog suda u stvari ništa od toga ne može prodati. Dakle, da ona ne može, Bog zna I da je to simbolički važno mjesto i da može disciplinski neke ljude malo dovesti u red. To su moje riječi. A vi mi citirajte nešto drugo. Hoćete reći da je... Ja ću se povoći. Dostoljene predsjedniče, je li može nekoliko riječi o Hrvatskom Zagorju, ipak ste u gostima, što mislite o Zagorju, o napretku u Zagorju? Pa evo rekao sam na početku, dakle, on je priličan, ne? ali ne znam koliko sam govorio da me se ne optuži za agitaciju i agiti propri propagandu u korist SDP-a iz kojeg sam izašao i to prije dosta vremena. Predsjednicu kojim nemam političkih kontakata, niti operativnih, praktički nikak. Čujem se to je tamo s nekim prijateljima i to je to. Z zovu me ljudi iz drugih stranaka iću po Hrvatskoj. Neću seliti ured jer to smatram nepotrebnim. To je bio način moje prethodnice u redu. Ja smatram da je ovo dovoljno. Dakle, ja sam ovdje i gosti nisam dosti, gosti uvijek često dolazim.